ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا ہم تو دنیا میں مست تو میں تو یار ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ سہری نصیب فرمائے کیونکہ سہری میں اٹھ کر ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے جی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ضلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر جب سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے جب سے ہم نے مسجد میں آنا چھوڑا گیا تب سے ضلعت ہمارا مقدر بن گئی ہے یار دل نہیں کرتا ہمارا اس بارگاہ میں آنے کا سربس جد ہونے کا یار یہ رمضان المبارک میں صرف اتنا کمائیں کہ جسے آپ رات اور دن کو کھا سکتے ہو اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب میں پڑھ رہا تھا اس کا مفہوم ہے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 ہونا تو دور کی بات ہم سوچیں بھی نہ کہ ہم سے کوئی گناہ ہوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کھلائیں کس کو کوئی رہ رب منزل ہی نہیں تو بھائی رب کی رحمت جو ہے وہ زور زور سے پکار رہی ہے کیا میرے بندے میرے پاس آ جا